Naša kmetija se ukvarja z predlojanjem zelenjave in sadja na naravi prijazen način. Če uživaš v tem, kar delaš, čas hitro teče in se pač tega sploh ne zavedaš in te dole nekam pripelje. Ta hrana, ki je tuki predelana, je lahko vi zjutraj že kupte v trgovini in pomeni, da ima noter sigurno več vitaminov oziroma je boljšega okusa. Ključ do uspeha je trdo delo in buštenje.